طيب بما ان فيديو ازاي تبقى جامد عجبكم جدا فانا قررت اعمل له جزء تاني فيلا نشوف الاول النهارده طيب بالنسبه بقى لموضوع السلام انك لما تيجي تسلم على حد تشده سيكه ناحيتك في واحد كان هيمزق دراعي بسبب حاجه زي دي فبدل ما تشده ناحيتك طبطب على كتفه كده كده انت بتثبت له ان انت يعني ان انت اللي مسيطر على الوضع اللي هو ما تخافش ما تخافش انت جوه الزون بتاعه حبيبتك ما تقلقش فاهم فبلاش مزقه الايد دي ان انا قلت على مزقه الايد دي أنا بقى أعتذر لكوا تاني، أنا آسف لكوا، تاني خالص. دي كانت ملاحظة كده، يلا نخش في موضوع الفيديو طيب في الجزء الأول إحنا اتكلمنا عن طريقة الكلام وطريقة الماشية وطريقة السلام وطريقة القعدة، حاجات شكلية. إحنا هنتكلم بقى المرة دي عليك أنت شخصياً. أول حاجة، سوق في نفسك من غير تصنع. باهي إنك تحب عيوبك قبل مميزاتك، ده بالنسبة لك أنت، لكن إنك دايماً بتفتخر بشخصيتك، أنت صح، أنت تمام. محدش يغير شخصيتك ولو 1% بس عيوبك انت ادرى بيها كل واحد بيبقى عارف عيوبه ايه غير عيوبك ثقتك في نفسك هتخلي الناس تثق فيك لازم تكون عارف انك تمام ومظبوط وكل واحد بيبقى عارف عيوبه ايه وايه مميزاته عيوبك حاول تغيرها من نفسك انك تكون انت عارف ايه هي عيوبك تتغير ازاي ما تخليش حد ينقدك اللي هيحبك هيحب شخصيتك زي ما هي مش هيحبك عشان انت بتتصنع وبتغير شكلك انك بتحاول تبين انك مظبوط والدنيا جميله معاك بس انت باين عليك قوي انك بتمثل فانت تمام انت تمام يا اسطى مظبوط محدش يغيرلك شكلك او منظرك ايا كان هو مين في حد هيجي في يوم من الايام هيحبك زي ما انت على شكلك ده على خلقتك اللي هي مش عاجباك دي انت مظبوط انت قمر يا اسطى انت قمر اسمع مني اسمع من اخوك انا بحبك اسمع مني بحبك وأقولك انت قمر وزي ما قلنا في الجزء الاول انك تكون لما تبقى واقف او قاعد ايا إن كان انك يبقى جسمك مفرود وصدرك مفتوح كده للي قدامك انك بترحب باللي قدامك عادي مانتش كاشخ خايف من اللي قدامك القاعدة التانية انك تحسس اللي قدامك احساس ايجابي دايما نشجع اللي قدامك انه يكون احسن وانه يطور من نفسه ايا كان المجال اللي هو فيه او حتى في شكله او ايا كان بس نقد بناء انك بتقول له يا اسطى انت مثلا شكلك مظبوط بس في الجزئيه دي ايه رايك لو نغيرها مع بعض من غير ما تجرح مشاعره من غير ما تاذي نفسيا بالهدوء والعقل اللي قدامك هيتقبلها منك حتى في الشغل حتى لو هو مجال غير مجالك حاول انت تدور وتشوف المجال ده ايه عيوبه وايه وازاي يطور من نفسه فيه وتحاول تساعده ده يحبه فيك أكثر. طبعا مش قصدي ان اي حد انت تقابله تحاول تدور على مجاله وبتاع لا انت في وقت فراغك حاول تشوف كل مجال عامل ازاي الناس دايما بتحب الانسان اللي بيبقى فاهم في كل حاجه فاهم مش بيهبد في فرق ما بين ان انت بتهبل في اي حاجه حاجه انت مش عارفها حاجه انت عارفها بتهبل عن حاجه انت بتبقى بتتكلم وانت فاهم انت بتقول ايه ومستوعب كويس قوي اللي انت بتقوله وكل كلمه طالعه مظبوط ولو تلاحظ ان انا في أكترية فيديوهاتي بقول لك حاول تتعلم اي حاجه جديده عشان ده يفيدك في حياتك انت شخصية. تعلمها هتفيدك في يوم من الايام يصيرك في يوم هتتزنق في موقف وهتحتاج حاجة انت كنت متعلمها هتقول يا ريتني كنت اتعلمت الحاجة دي في وقت فراغي ولازم تكون مبتسم دايما وبشوش ولا بتضحك لها. ولا انك دايما قافل وشك تتكلم بجدية جداً اللي قدامك يخاف منك أو ياخد منك موقف اللي هو هو ماله بيتكلم كده ليه وإنك بتحب الهزار دايماً وإن يعني اللي حواليك كلهم بيحبوك عشان انت فرفوش كده حاجة حاجة سكرت المكان فهم ولو مالكش في الهزار أو دمك تقيل نصيحة من أخوك بلاش تجود اسمع مني عشان ما تخسرش كل اللي انت كسبتهم بقى في الكلام اللي أنا قلته قبل كده ده ما تحاولش تجود خالص جامل اللي قدامك جامل اللي قدامك قول له انت جامد جدا انت عسل جدا انت حلو كده ازاي؟ كده يعني فاهم؟ لكن ما تحاولش تهزر او تروش خالص نهائي بنتعب بنتعب نفسيا وجسديا وجسمانيا وكل حاجه خليك في الطاقه الايجابيه احسن فكك من الهزار والضحك والفرفشه خالص حد رمى في اضحك عليه وخلاص ما تحاولش تجود وحياه امك ما تحاولش تجود وحياه ابوك يا ما تحاول تجود احنا بنتعب في فرق ما بين الطاقه الايجابيه والتطبيل الطاقة الإيجابية أنت بتوجه اللي قدامك بس بحنكة، التطبيل إيه يا زميلي يا الحلاوة دي يا زميلي يا زميلي يا يا الحلاوة دي أي حاجة أو أي هيلث بيتقال، اللي قدامك بيفقس إن أنت بتطبل له فما ينفعش هيخسرك وهيبقى شكلك وحش ومش هتبقى كاريزما خالص كده، وطبعاً كل ده هيخليك محور أي قعدة أو أي مكان هتروحه وهتخلي كل العيون مركزة معاك اللي هو الولد ده ماله فيه إيه؟ كل الناس بتبقى حواليه ليه أول ما بيدخل أي مكان أو أياً كان الحاجة أي قعدة عموماً تالت قاعدة: اسمع اللي قدامك وخليك مركز معاه وتفاعل معاه شوفه هو بيتكلم في وحاول تتفاعل معاه وتتكلم معاه وتتناقش معاه مش قاعد سرحان وكأنك بتسمع في فرق واللي قدامك بيلاحظها واللي قدامك بيعرف اذا كان اللي قدامه سرحان ولا لا، اسمع من اخوك، يا فخ... يتركز معاه تقول له لا اسكت انا مش فاضلك دلوقتي، دغري لما تتفاعل معاه وتلاقيك مركز معاه ده هيحسسه بنفسه وبقيمته وبأهميته عندك عاملة ازاي، فبالتالي في وقت ما انت هتيجي تتكلم معاه في اي موضوع هتلاقيه بيبدل لك نفس الشعور، ان هو مهتم وان هو بيسمع لك وخليك عارف ان هو لما يجي يتكلم وهو بيحكي كده وانت عمال بتسأله في اسئلة بسيطة في وسط ما هو بيتكلم كده انت اللي بتتحكم في الموضوع مش هو، انت اللي ممشي الكلام كله. شوف انت عايز تعرف ايه وانت اللي هتوصل له، مش هو اللي ممشيك، كده انت اللي سايق الحوار مش هو، بدماغك بس طبعا لما تيجي تسال مش بتطفل، يا متطفل يا زباله يا وسخ، لما تيجي تتكلم تتكلم عادي، اللي هو طيب ماشي يعني عملت ايه مثلا في الموقف ده؟ لكن مش كنت لابس ايه يا زميلي في الموقف ده وكنت عامل ايه ولابس الساعه ازاي؟ وعامل شعرك ازاي؟ لا، لا، لا، مش لازم تطفل يعني في اسئله بتبقى اللي هي بسيطه بس ان انت حاسس ان اللي قدامك عايز يحكيها طبعا كده انت بتحسسه بقيمته ان هو اللي بيتكلم وهو اللي ماسك الحوار وهو اللي داير الدنيا بس في الاساس انت ده يحبب الكل فيه دايما الناس بتحب اللي يسمعهم اكتر من اللي بيتكلم فانت خليك من النوع ده انك بتسمع بتسمع وتتناقش وبتروح وبتيجي وبتتكلم مع كل دايما ليك علاقات مع الكل وكل حبك مش بتفرض نفسك عليه لازم تبقى فاهم الموضوع ده في فرق ما بين ان انت بتفرض نفسك على حد وانك محبوب من الكل الكل بيحب انه يقعد معاك بيتمنى بس انه يشوفك كده عشان يسلم عليك مش يقعد معاك بس سمعت خلاص صاحبك ده او ايا كان الشخص ده هو قال ايه وخلاص بقى قعدت تسال وخلاص وصلت لنهايه الحوار ابدا اعبر عن رايك بلغه جسدك بقى انت خلاص بقى انت بتتكلم انت خلاص استوعبت الموقف كله كان داير ازاي وهتبدا تحكي انت بقى تبدا انت تتكلم وفي نفس الوقت كلامك ما كتير وانت لازم تكون مقتنع بكلامك اللي انت هتقوله عشان تقنع اللي قدامك لكن انت لو مش مقتنع هتقنع اللي قدامك ازاي انت شخصية مهزوزة هتقنع اللي قدامك ازاي انك تمام وواثق من نفسك غير لو انت فعلا مقتنع انك واثق من نفسك وان الدنيا تمام معاك وزي ما قلت قبل كده لازم يكون في ثقف كلامك مش بتتكلم بهدوء ودايما منكسور كده انك متضايق إنك زعلان الدنيا جايه عليك لا اللينك عندك باور بس في نفس الوقت انك ما تبقاش بتتكلم بسرعه اللي قدامك ما يفهمكش انك تكون متحمس وانت بتتكلم اللي هو ايوه انا عايز اعمل واعمل واعمل واعمل وانت ايه رايك لما تساعدني في كذا وكذا وكذا وكذا حتى لو هو مش هيساعدك وانت عارف ان هو مش هيساعدك وهو عارف ان هو مش هيساعدك بس في نفس الوقت اللي قدامك هيحبك انك بتاخد رايه في حاجه زي دي وفي النهايه احب اقول لك انك ما تحاولش تحبط اللي قدامك او تضايقه بكلامك حاول لما تيجي تنصح اللي قدامك تنصحه بالعقل بهدوء كله لوحدكم مش قدام حد ما اللي قدامك قدام حد، خليكم لوحدكم وانت بتنصحه، لو بتشجعه على حاجه خليك قدام حد، اتكلم قدام الناس، قول له ايه رايك لما تعمل وتعمل وتعمل، بالذات لو في مجال تبعه مش في شخصيته، بس حاجه يغيرها في شخصيته تبقى لوحدكم، لكن في مجاله اتكلم قدام الناس، في الوقت ده هو هيحس ان المجال بتاعه مهم، بالذات لو اللي قدامه في مجال غير مجاله، نفسه يعرف ايه المجال ده، طب ما تكلمني عنه، فاهم؟ في الوقت ده هتلاقي كل حبك. اللي هو انت عارف ان النقطه دي بتصير اللي قدامك بتخليه عارف انت عنده شغف كده طبعا انت فاهم ولا لا ولا. روح روح ولازم دايما يكون كلامك باحترام وبأدب حتى لو اصغر منك او اكبر منك لو سمحت واسف وشكرا دي اكتر حاجه بتحبب اللي قدامك فيك بتعرف اللي قدامك ان انت فعلا شخصيه محترمه وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده كان معاكم احمد عطوان من قناه ابن عطوان لو انت على اليوتيوب او على الفيسبوك ايا كان سوشي اللايك وشير وسبسكرايب اشوفكم الفيديو الجاي سلام صاحبي مفيش 7 وانا صاحبي بص في كبرنا وتوحشنا توحشنا عشان نعم